وہ ابھی تو آئے گی ان کالی صدیوں کے سر سے جب رات کا آنچل ڈھلکے گا جب دکھ بادل پگھلیں گے اور صبح کا آنچل جھلکے گا جب امبر جھوم کے ناچے گا اور دھرتی نغمے گائے گی وہ سکھ کبھی تو آئے گی کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات پھر کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ